أنا بحالتي أنا صار لابيوسيكويال التحرش صار بلبنان بعز الحرب بوقت يعني حسيت مش معقول قول شيء لأنه كثير صعب قول شيء <تصفيق> هذا الموضوع موضوع شخصي وإذا القرار صادر هو قرار صحيح مش معناته أنه لازم نحن نحمل هذه القضية ونحكي فيها فيها كتير تشغل فيها كتير كسر معنا يرغبنا إلينا أبونا بدي منك بختام اللقاء وبعد غياب طويل عن الأعلام بدي منك كلمة لصوت لبنان What <laughs> the